У мене на квартирі попередній власник встановив вікна однокамерним однокамерними пакетами. Має сенс замінити їх на подвійний? Ні. Хлопці, не має сенсу замінити однокамерний стеклопакет на подвійний. Чому? Ви не отримуєте дуже великої різниці. Але має сенс замінити однокамерний стеклопакет на енергоефективний двокамерний. Це трошки різні речі, розумієте? В енергоефективному ви можете використовувати або енергосберегаюче скло, або мультифункціональне скло. Наприклад, якщо у вас південний фасад і влітку дуже-дуже багато сонця, вам дуже жарко, і все літо у вас працює кондиціонер, то вам потрібні не енергозберігаючі, а мультифункціональні склопакети, тому що основні витрати в цій кімнаті це на охолодження йде розумієте А якщо це північ то так там ми ставимо енергозберегаючий пакет але тут ще питання які у вас профіля тому що виходить так що не в усі профіля може встати двокамерний стеклопакет тобто це плас проти конструкції він складається з двох елементів це скло пакет і ваш профіль Котре ви використовуєте. Тобщо, тобто, якщо ми беремо з вами склопакет енергоефективний двокамерний, да, а профіль у вас 62 мм 60 мм, ну, звиняйте, якщо його десь 30% від вашого вікна, то і ефект, ефект буде гірше. Розумієте? Тому що якщо ви берете сучасний склопакет, то профіль повинен бути не менше 82 мм. А кількість ущільнювачень три ряди тобто ось тут два а ось тут же три ряди ущільнення тобто коли створки відкривається там резинки стоять Тобто Три ряди повинні їх бути і ось тоді коли ви ставите тепліший профіль і ціклопакет ви відчуєте різницю так вона буде але дивіться на це що перший варіант наприклад теплоопіру цього Вироба буде десь там 0,6, а теплоопір уже ось цього вибору буде десь там 0,8-0,9. Але ціна буде в два рази дорожча. Тобто різниця буде, там, в півтори рази воно буде тепліше, але коштувати воно буде в два рази дорожче. Ну, десь так, приблизно. Ось тому е, якщо хочете зробити тепле вікно підход, підход, підходити треба комплексно ну і у теплий е, тепли монтаж не забувайте тому що коли ви робите теплий монтаж як розказує Олександр Васильович то ви зразу у вас все буде тепліше і відкосу будуть тепліше і біля вікна буде краще і так далі тобто знову комплексний підхід